درود به همه بینندگان کانال تاب تیری امروز با عجیب ترین و خطرناک ترین رسومی که به امروز زنده نگه داشته شدن در خدمتون هستیم امیدوارم لذت ببرید مورد اول زندگی با مردگان در جزیره سولاویزی اندونزی در دهکده توروجا مردم در کنار های خودشون زیر یک سقف زندگی می کنند. و تعداد زیادی از اونا جسد مردگانشون رو در خونه نگه میدارن حتی برای جسد ها قهوه و سیگار میبرن و معتقدن که این کار غم اونا رو در از دست دادن عزیزانشون کاهش میده این مردم رسم دیگه ای هم دارن که تا یک مراسم مردگانشون رو از قرب ها بیرون میکشن اونا رو تمیز میکنن لباس های زیبا بهشون میپوشونن و دور روستا میچرخونن این مراسم حتی از جسد کودکان کود حسانی که سالها پیش مردن نیست مورد دوم مراسم دفن اسکیموها یکی از وحشتناکترین مراسم دیگه که در این مراسم مردگان یا افراد سال خورده رو, رو روی یه توده یخ قرار میدن و اونها رو توی دریا شناور میکنن تا سربار خانواده هاشون نباشن این افراد روی یه خواب مرور زمان جان خودشون از دست میدن مورد سوم زنان گردندراز در تایلند دهکده چیانمای که به اقامتگاه گردندرازها معروف زنان گردندرازی هستند که از نوجوانی حلقه‌های بزرگ و سنگین فلز رو به وزن‌های 15 تا 22 کیلوگرم به دور گردنشون میندازن دختران اونا از 9 سالگی حلقه میندازن و تا زمان ازدواجشون سال یک حلقه به اون اضافه میکنند تا گردن اونها به سی متر برسه اونا معتقدن که این کار زیبایی زنان رو چند برابر میکنه. مورد چهارم رسم وحشتناک آدم خاریه جنگل های آموزون اینقدر بزرگ و پناور هستند که قسمت های از اون هنوز هم غیر قابل ولی با این حال در عمق این جنگل قبایلی با رسوم عجیب زندگی می یکی از این قبایل که در نزدیکی ونزوئلا هست قبیله یانومامیه که رسم آدمخاری دارند. اونا جسد مردگانشون رو میخورن و بر این باورن که این را رو روح مرده رو آرامش میده. مورد پنجم راه رفتن روی زغال گداخته یک سنت دیرینه چینی هست که مردها هنگام ازدواج باید همسر خودشون رو قبل از وارد شدن به منزل بغل کنن و از روی زغال گداخته رد بشن اونا معتقدن که این کار بلاهای طبیعی رو دور میکنه. مورد ششم که واقعا نفرت انگیز هست مربوط به پرستش خرس میشه. مردم آینو که در بخشهای از ژاپن و روسیه زندگی کنند معتقدند که خرس خدایانی هستند که در میان انسان ها زندگی کنند و عجیبتر از اون معتقدند که باید خدایان را قربانی کرد. اونا یه خرس مادر رو در زمان خواب زمستانی می و طوله های تا دو سال اسیر می و بعد طبق یک آین مذهبی اونا رو خفه می یا با نیزه می خون و گوشت اونها رو می و از پوست و جمجمه نیزه درست می و در آخر اونا نیزه ها رو می از ویدیو خوشتون اومده لایک کنید سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید